От якраз 15 лютого 89 року, остаточно були виведені радянські війська з території Афганістану. Інтернаціональний долг, ці слова, з'явилися з ідеї совків в тому, що вони мають революцію соціалістичну поширити на весь свій світ. В тому ж Сполучені Штати Америки теж тримали свій контингент і буквально зовсім недавно, і теж достатньо позорно звідти вийшли. І вони вперше бачать війну справжню, коли нація б'ється за цю свободу, за права людини, за все, на що їх вчили. І вони кажуть – і вперше американський уряд нас не присилає. І знову таки – ганьба. Вітаю, всьогодні виглядачі. Наш подкаст знову в ефірі, черговий випуск. В ефірі Наталія Зубар з Харкова, Олександр Шевченко, Шевченко з Львова, я з вами Оріх Янчик з Полтави. І е, тема нашої розмови сьогоднішньої, нашої такої дискусії буде доволі складна, я б сказав би. Е, це Афганістан, а конкретно як ставитись е, українцям, громадянам України сьогодні, в сьогоднішніх умовах до е, подій, які відбувалися в е, 80-х роках якраз 15 лютого 1989 року, Остаточно були виведені радянські війська з території Афганістану. Як ставитись до цієї дати? Як ставитись до афганців, які воювали? Там і не лише, до речі, в Афганістані, тому що інтернаціональний борг це було не лише стосовно Афганістану. Ось таке складне насправді сьогодні у нас питання. По ну, перше, Далі, Давайте як, я щось скажу. Як в школі. Так, да, я піднімаю руку, хто перший. А, ну, по-перше, афганцями не можна називати, е, треба перенормувати терміни. Афганці – це люди, які живуть в Афганістані, або там, які звідти там народилося. Це, е, а, а, а не ті люди, не ті совєтські громадяни, які воювали в Афганістані. Називати афганцями. Якихось ну там українців, русських, я не знаю, білорусів, там казахів, які воювали в Афганістані, афганцями, це дурня. Подумайте самі над этим терміном. Тобто, почати треба з термінології. Треба говорити, що люди, які воювали в Афганістані. Ну, це і це звісно, давайте почнемо з цього. Значить, він такий це ж не офіційний термін. Афганці он не офіційний термін, але він живий. вони. самі люди, які там воювали, самі себе так називають, інші їх так називають, і він з'явився ну, на моїй пам'яті, ну оскільки я хорошо пам'ятаю, весь всю цю, -цю совєтське вторгнення в Афганістан, яке здається, почалося в 79 році і закінчилося в 89 році. Позорним, значить. Виводом військ, тому що Советський Союз не зміг там досягти своїх цілей. Тобто, світовий інтернаціональний долг, ці слова, з'явилися з ідеї совків в тому, що вони мають значить, революцію соціалістичну поширити на весь світ. Вони ніколи не переставали так думати, хоча менше говорили, наприклад, в 70-х про це. Це фраза, я вже не пам'ятаю від когось, але вона 20-х років, ми на горі всім буржуєм, міровий пожар роздуєм. І Советський Союз, власне, це і намагався робити, в тому числі в Афганістані. Вони з якихось там причин вирішили, що вони туди принесуть, значить, соціалістичне, значить, щастя. Десять років його насилий-насилий і в результаті позорно вийшли. От що таке війна в Афганістані, що таке афганці, тому я вважаю, треба говорити про тих людей, які здебільшого примусово були відправлені туди воювати. Громадян Совєтського Союзу, в тому числі українців. Більшість шла туди не з власної волі, звісно були якісь там отморозки, які туди хотіли. А Більшість, я дуже хорошо пам'ятаю ті часи, відмазатися від Афгана, це... І гроші коштували, хабарів, і всі намагалися відкосити від цього. Тобто, відмов... якимось чином зробити так, щоб туди не послали. Тобто, під примусом громадяни СССР-україни воювали в Афганістані. От що там відбувалося. І я вважаю, що ставлення до цих подій і до цих людей треба починати з того, щоб називати речі своїми іменами. Тобто, ну, от як воно є. Ну, по-перше, речі своїми іменами, але все-таки, ну, потрібно ж і переосмислити саму цю війну, самі ці події, які багато чого нам доведеться переосмислити, да, тому що, ну, це була, по великому рахунку, те, що робили в Афганістані, в принципі, те саме зараз роблять в Україні. Логічно. Так от, а була гларифікація, була героїзація, да, Безумовно, Це... ми, просто врешті... ми просто врешті за, можна навіть сказати, за багато століть стоїмо по, по іншу сторону. По іншу сторону цієї завіси між цивілізованим світом і нащадками Орди. Як нам ставитися? Ну, я не знаю, що тут обговорювати. Я би запропонував такий простий підхід, що якщо ми говоримо про коли ми говоримо про інтернаціональний борг, який в Радянському Союзі загально вживана назва. Ну, найбільш відома це Афганська війна, ну, як ми вже сказали, ви... І Наталка згадувала, це не тільки Афганська війна, якщо ми побачимо пам'ятники інтернаціональному боргу, туди включають і придушення повстання в Угорщині, 56 рік, і значить, розділ речі то Польщі в 39-му році, тобто тут люди, які приймали участь, в захопленні східнопольських, західноукраїнських і західнобілоруських земель. І Ангола, і е, обмежені там, е, значить, континенти в е, у В'єтнамі і, і інші, інші, інші, е, ну, тобто я тут зараз гортаю список війн, в яких і конфліктів, в яких СРСР прийняв Олександр, саня саня... Да, да, да. Олександр, а можна я побуду провокатором? Да. А, в тому же, ну так, що, в тому же Афганістані Сполучені Штати Америки теж тримали свій контингент і буквально зовсім недавно, і теж достатньо позорно звідти вийшли. І ти сказав, що ми по іншу сторону, а власне і ті, і ті інші. Ну тут можна То сказати, як? що слава Богу. Україна там не брала участь, і від того, що те саме робили і Сполучені Штати, питань наразі брала в міжнародній коаліції. Там був контингент український, він наскільки мені відомо, вони відповідали за охоронні, охоронні функції, і, здається, розмінуванням займаються. А, до речі, і брали участь в евакуації. Так. Коли вже це було в серпні. Ну, значить, брали. Розумієш? Я, я би не стала порівнювати ці е, події. Е, хоча б тому, що американці, е, ті, хто брали участь американські військові в цих подіях в Афганістані, я, які намагалися принести туди демократію, на відміну від е, савків, які туди комунізм приносили, вони себе афганцями не, не називають і їхні глорифікують. Розумієш, ті, ті ж е, е, американські військові, які брали участь у в'єтнамській війні, вони вважали це позорною війною. Ми можемо подивитися цілу історію, протести, про те, що звідти треба виходити. І, е, е, Більше, того. Більше того, це кожен раз це були широкі громадянські дискусії на цю тему. І я у Львові на сьогоднішній день співпрацюю там, з багатьма волонтерськими організаціями з Америки. І багато вони складаються з колишніх військових. І вони на сьогоднішній день говорять так. Ми приймали участь в кількох гарячих точках. Воювали, бо знаде по світу, невідомо за що, за якісь там нафтодолари, Ірак, Афганістан. Вони це все в списку називають. Нас туди посилав уряд. Вперше, тут в Україні відбувається війна за справжні демократичні цінності, те, на що вчили нас там морських котиків, у них там ціла військова культура побудована навколо, значить, ну, умовно кажучи, голлівудських американських цінностей, та, там свобода, демократія, права людини.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 І вони кажуть, це, ми сюди приїжджаємо самі за власний кошт, вони продають бізнеси, не поодинокий випадок, продають там якісь там, ну, хтось водії фур, наприклад, продають фури. А, один чувак там продав бізнес, він там на останній стадії раку, він каже, я приїхав, помру в Україні. Бо він, нарешті за все моє життя справжня боротьба за демократію. І що робить американський уряд? Він не надсилає війська, не надсилає котиків. Тобто, ну, вони це визнають. І е, на відміну від Радянського Союзу це була широка дискусія. На відміну від Радянського Союзу... Е, Там не ставлять пам'ятникам ветеранам загородських згадань. Я вони себе вони звучит, вважають себе жертвою, вони отримують там да, якісь пільги за участь у бойових діях, як від, коли їх послав американський уряд, але вони не ставлять, пам'ятники не глорифікують. Е, ну, е, мають пільги на підставі, скажімо так, е, ну, на, на, на загальній підставі, нема спецпільг для учасників В'єтнамської війни. Ну більше, більше просто як колишніх військових. Так, колишніх військових, вони отримують військові пенсії на загальних підставах. І тим більше Та... немає дня от цього, цього виконавця інтернаціонального довга, Тож, що, що вчора у нас було, там досі відмінено, як воно там називається вчора. Та... А... Та... Та... Це... І давайте так, я би говорив, я закінчу думку на початку, якщо ми говоримо про цих учасників інтернаціонального боргу, по-перше, Ну, зараз якраз час, проводячи паралелі з російською агресією на Україну, зараз якраз час переосмислити і е, визнати чесно, що ми були жертвами радянської агресії в складі окупаційного контингенту, ми самі були окуповані, прямо так і говорити, ясно, що знайдеться багато хто, е, багато хто там, особливо там, лідери спільнот, таких афганських, які там багато все життя заробляють на цьому, там, і отримують пільги, якісь там земельні ділянки, і, там, не знаю, дотації від держави, там, і бізнес на цьому будують, ясно, що будуть незадоволені. Але зараз якраз час провести реформу, де, де, де сказати, прибираємо нафиг всі пільги, всю глоріфікацію представникам ну, колишнього, колишніх, Виконавців цього боргу з одного боку, з іншого боку, так, да, це наші співгромадяни. Вони травмовані і зробити американський підхід. Я знаю, як ну, залишити там як колишнім військовим на загальних підставах, там їхні там права пільги і так далі. Е, і сказати так, при прибиранні пільг, ми, наприклад, вас, е, ми згадали, держава нарешті згадала, що у вас бляха треба ресоціалізувати і дати там якісь гранти на да, навчання, не знаю, комусь на бізнес, е, не через спільноти за, за скарузлі їхні, а на загальних підставах. Тобто, да, ми хотів, з такою то дати. Зараз, Ігор, секунду, я просто буквально пару секунд. З такої-то дати пільги прибираються, ми визнаємо, що ви там були жертвами, держава про вас піклується, ми вам даємо на навчання, хочете там IT оплатимо освіту, хочете там бізнес можете податись там на заявку. Ось, будь ласка. У держави є прекрасна практика, це у цій картці є допомога, вони з коронавірусу ще е, працюють там, де виділяється кошти на картку а, а ти можеш потратити їх на обмежені статті там на книжки на освіту і ще на щось тобто щоб це не була знову ну, чергова роздача там коштів вибори чи під що-то ну, таким чином е, от таким чином і зробити критерій простий якщо це був контингент ООН Можна поритись, подивитися, можливо, десь Радянський Союз приймав участь в рамках контингенту ООН. Yeah, yeah. Якщо це був контингент ООН, так, да, це ну, міжнародна коаліція, можливо, там зберегти пільги. Все решта просто при, прибирати із публічного простору і з ну, нещадним кальоним железом випалювати. Тема для дискусії, я думаю, що до цього подкасту буде в нас немало коментарів. Але це добре, тому що ну через дискусію, якраз і знаходиться ну правильний вихід, да через обговорення, через а що наталка скаже як? Я скажу таке, багато ветеранів Афганістану отримали там війни, загарбницької війни в Афганістані, отримали там навички, які їм знадобилися, особливо в 2014 році, для захисту України. Ми знаємо, що деякі з них очолили сотні Майдану, деякі з них сформували перші батальйони. Були тоді дуже великі побоювання, що ці спільноти дуже сильно інфільтром Русскими, але виявилося, що ні, не було таких прикладів. От зараз ми бачимо, коли СБУ нарешті значить, почало просто косити косой блин, всіх зрадників і колаборантів. Ми не бачимо там багато ветеранов війни в Афганістані. Тобто багато з них взагалі стали військовими. І я вважаю, що вони мають отримувати звичайні військові пільги. Як учасників там, війни, АТО і так далі. А не пільги афганські. А коли оно накладається і то, і то, це вже несправедливо навіть для до їх товаришів і інших учасників війни. А ті, хто мали такий досвід, але не пішли воювати, а хто, тим більше хто сховався там за кордоном. Це ж можна дуже легко вирахувати. І їх взагалі треба залишити, всі пільги забути і як це, поставити на цьому великий хрест. Тобто це обмеження зняття пільг має бути диференційованим, я вважаю. У когось воно має влитися ну, в загальній військові, якщо він служить або служив військом або в інших силах оборони і безпеки, то додатися, може навіть додаватися до їхніх загальних виплат, а у решті, хто збіжав, ну, блін, все, забути, рестерти. У мене така точка зору. А так я, Саню, підтр... звісно, підтримую. У нас, скажімо так, майже одностайні, одностайні погляди, трошки... Трішки нецікаво, не виходить... Ну, слухайте, ми б не були в одній громадській організації, якби у нас були ні одностайні погляди. Я нагадую, що ми всі члени інформаційного центру «Майдан Моніторинг», і у нас є, є польський член Збігнєв Бояк, який написав книжку, яку Саня Шевченка переклав. українською. вона у нас є на сайті. Кому цікаво, ми прилінкуємо її, треба не забути до цього відео який він згадує. Він один із революціонерів польських, який, власне, повалив комунізм Польщі. Що коли вони, вже тоді активні ну, революціонери-підпільники, він, він починав з профспілкового руку, дізналися, що савків вводять війська в Афганістан в 79 році, стало ясно, що крах вже, ну, що ослабиться ситуація. І що можна готувати вже якісь великі повстание властного, вот весну солидарности, как отрапывалось в 80-м году, потому что совок загрузни в этой безумной войне. Афганистан это, как сказать, это, там не выиграл еще никто. От всі, хто, починаючи, здається, з британців, всі, хто приходили в Афганістан, всі погано закінчували. Це от така, ну, цвинтар ну, всіх потенційних загарбників. Наскільки я знаю, виправте мене, якщо я не права. І це було відомо тоді, і вони тоді, поляки-підпільники, зраділи, що можна, тому що Савок загрозний в Афганістані, йому туди сили, і йому буде не до Польщі. Ну, так воно, зрештою, сталося. Розумієш, коли я ту книжку перекладав, яку ти згадуєш, обов'язково давай посилання... на не... Європейський... Ой, блін, я навіть не можу... Діалог, да, діалог як фундамент європейської культури, щось таке. А суспільний ну, діалог -ді. як да, фундамент європейської Суспільне культури. Суспільне порозуміння як, як фундамент європейської цивілізації. Так, да, да, ми дуже радимо її прочитати, вона реально ой. проривна. Там для мене був, ну, я розумів, я розумів, скажімо так, теоретично, то і до цього, що ставлення до війни в Афганістані на Заході було іншим. Але було для мене відкриття, коли я перекладав цю книгу, і ми дискутували з Бігнівом Буяком і обговорювали там деякі нюанси, складнощі перекладу, що він мав на увазі, ну, тобто, щоб зробити книжку читабельною для українського читача. І для мене було таке, ну, ін, як, як зараз модно казати, інсайт, коли я, коли я зрозумів, що поляки, і мільонна організація Солідарність, яка безперечно представляла там всі верстви населення в Польщі, і можна говорити про те, що це було ну, виразником суспільної думки цілої нації польської, коли він говорив, що вони в прямому смислі тримали кулаки за, за афганців. Ну, то тобто не афганців, як у нас пройнято говорити членів цього контингенту з Радянського Союзу, а за самих громадян Афганістану і там повстанські ці загони для мене було це ну таким відкриттям бо я народився в Харкові і всі всі контакти з, з учасниками тої війни вони ну так чи інакше червоною лінією було скажімо так шанобливе ставлення чи там якийсь досвід ну Тобто була така категорія, що це наші там приймали участь. Поляків навпаки було, вони, Тобто вони були поза Совковом, слава Богу, для них. І вони, вони вболівали за те, щоб афганці ну, де-факто вбили якомога більше наших. До речі, теж саме мені розповідала жінка з Сербії, яка ну, тоді ще була Ягославія, що вони так само болівали за вавганців, щоб вбили як можна більше совків, тому що ну, Ягославія була в поганих стосунках з Советським Союзом, і це була, хоч і соціалістична країна, але набагато більш відкрита на світ, ніж ми собі уявляємо. Я ще хочу додати, що я знала одного, у мене був друг, який служив перекладачем в Анголі. тоже же в этом вот чёрт Он отримав по голові там, ну, контужений був вибухом, і все його життя було таким поскуджено Да, він там, он змінив, значить, професію, він перестав бути перекладачем, але бухал і бухав крепко, і не зміг вийти з цього. Тобто ми не говоримо і не говорили в ж про серйозніший стрес. От Саша казав, що їм треба оздоровлення. І їх показували, ну, типа, героями, але не говорили про те, що ця армія контужени переважно людей. Там дуже мало можна було знайти людей, хто в тих всіх військах, особливо в Афгані був, хто б був не, не, ну, хоч в якийсь спосіб не контужений, не поранений. Це купа людей, у яких загинули, ну, рідні в Афганістані, ну, в основному чоловіки, там тільки чоловіки і служили. Це була чоловіча війна в ті часи. І ми про цю травму абсолютно не говоримо, а маємо говорити. Тому що, е, якщо зараз у нас війна визвольна, і визвольна війна — це високий моральний дух. Якби, і щоб це не відбувалося, коли ти зб'єшся за свою землю, ти завжди маєш ну пріоритет моральний. А то була війна невідома за що. Тобто людей в основному примусово. Я хочу сказати, що їх просто ну, примусово посилали на ось цю ось війну. Невідомо за що. Причому абсолютно всі розуміли. ну Я не бачила жодної людини, яка б могла мені сказати, що вони там робили взагалі. Ну, тобто, навіщо вони там були? Туди були послані. І це... Як що робили? Одні з, одна з найбагатших країн по корисним копалинам, навіть не в Азії, а, можна казати, в усьому світі. Поклади алмазів, е, нафта і так далі, і тому подібне. Це, якщо навіть не брати там... <смеш> наркотрафік і все інше, на чому Савук тоже заробляв непогано. Мені <смеш> здається, там наркотрафік основний був в Уганді. Ну, ну <смеш> сама, але сам... мало хто каже про поклади корисних копалин да. таких цінних, як алмази, золото, нафта, вот ну, такие, рейки. уран. Я точно знаю, що е-е серйозний як, наприклад, в Харків принесла саме Афганська війна. Харків був перевалочним центром, тобто ну, сототранспортним. І тут гуляли дуже великі кількості, всяк, этого, ну, там же маку опіумний, от різних значит, продуктів із афганського маку. Від 70 до 90% ринку світового ну, опіатів оцих нелегальних за різними оцінками, це Афганістан, світового ринку. Причому дивіться, значить, і так, люди е, е, воювали за опіати. Багато із них там почали вживати, тому що це можна було. І, і от е, прийшла велика кількість людей дуже сильно травмованих, а, а частина із них іще, і ще є значить наркоманів, які були возвеличені раптом, стали героями. А тепер уявіть, що це за суспільна аберація, коли героями стають по перше, загарбники. По-друге, значить, люди травмовані на голову в прямому сенсі цього, і ще серед них куча наркоманів. То, що серед них нормальні, були нормальні люди, є, з хорошим бойовим досвідом, який придався Україні. Це безумовно, але це загальної травми не відміняє. Так, звичайно. Ну, люди, ну як, були офіцери, фахові, військові, ну як, виконували присягу в кінці кінців. Ну, їх... Отримували команду і йшли воювати, а як? Ну, Я хочу також зазначити, що незалежність України і, і ну, наші визвольні змагання кінця 80-х були багато в чому зумовлені небажанням молодих людей служити в Афганістані. Це було в тому числі серед вимог революції на граніти, щоб не посилати українських військових, а служити за кордони, за кордони України. Це була вимога студентів, яка була, зрештою, виконана одна з перших. І це було... Ну, суспільство розуміло. В цілому ті студенти, які вийшли на майдан Незалежності, ну, тобто на площу центрального Києва тоді ще здається, площу Калініна, яка, значить, Чехтябська революція, я вже пам'ятаю забула, яка потім стала Майданом Незалежності через них. Тобто Афганська війна не тільки в Польщі підштовхнула революційні процеси, а і в Україні також. І призвела до розвалу е, Радянського Союзу, да, і, наші, Друзі, один, один факторів, так один із факторів, да, один із так. факторів. Е, і відповідно, мабуть, можемо провести паралелі, що сьогоднішня війна призведе до розвалу Російської Федерації. Ну нам би так дуже хотілося. Але по перше, ми не знаємо коли і в ну, який спосіб, так звичайно, але якщо історично отак, от, от ну. По-друге, а по-друге, розвитку імперії, так, Перебив. По-друге, ну, багато спостерігачів, які розуміються на темі Росії, якщо ми вже підійшли із Афганістана до теми розвалу Росії. Багато хто каже, що ну, не все так просто, як з Радянським Союзом. Радянський Союз був подрібнений на, на національні республіки. Вони мали хоч і фейкові, але парламенти, уряди і так далі. Взагалі-то Білорусь з Україною були членами ООН, я нагадаю. А на сьогоднішній день Росія, особливо за час пут, путінського правління, вона досягла значних успіхів для того, щоб зробити з Росії де-факто, ну, за дрібними винятками, фактично як мононаціональну державу. Вони зробили з русифіку, вони просунулись на шляху русифікації цих національних республік дуже дуже потужно. Олександре, а давай я тебе переб'ю, ми вибираємо наш час, про який ми ну, самі, самі свій ліміт собі встановили, і пропоную от саме цю тему зробити. Тему наступного. О, так, да, як розвалиться Лас. Росія. Да. І треба запросити більше наших членів, тому що для нашої організації це давня тема, вона не зараз почалась. Ми навіть один з'їзд проводили з картами розвалу Росії. І спробуємо поговорити, тому що у нас є реально да, різні або навіть протилежні думки на цю тему. Але я би хотіла все-таки підвести риску над темою Афгану і подібних цих ветеранів загарбницьких змагань. Люди, які були примушені йти на ці війни, вони є жертвами передовсім. І ось про це треба говорити. А Ті, хто приймав, ухвалював політичне рішення про початок цих війн, вони є злочинцями. І про це теж треба говорити. І, безумовно, всі ці пам'ятники з гаріфікації з цих позорних явищ треба зруйнувати, тому що ми не можемо толерувати колоніалізм в нашому минулому. Так, да, люди були примушені, наші люди були примушені стати, більшість примушені. Ясно, що були якісь там добровільці, але більшість були примушені стати э, солдатами імперії. Ті ми москалями, якщо ми згадуємо історично, а етимологія слова москальце, був, э, ну, солдат, який насильницьки примусово э, був, ну, це був, чоловік, який примусово був забраний в війско російської імперії. А це приблизно, ми кажемо, по 18 століття. Він мав відслужити 25 років, куди пошлють? І далі, якщо раптом він вижив за 25 років, і йому давали землю, Так з'явився, наприклад, район Харкова, який називається Москалівка. Це історична назва. Це теж дискусійне питання. Було, там. Я знаю, але ну мене, принаймні, мої родичі-історики вчили саме значить, такі, такі інтерпретації. Якщо знаєте, мої, історики, историків хай дискутують, але ідея в тому, що це ті ж забріті, ладно, значить, ну, москалі або примусово значить, забрані в солдати люди, послані десь воювати за імперські забаганки. Так, да, це було при Російській імперії, це було при її, Російська імперія змінила назву на Совєтський Союз, але не змінила свою імперську суть. Зараз вона знову Російська імперія, і вона знову посилає своїх, значить, солдат воювати за імперські забаганки. Тав да, все повторюється, нічого нового тут немає. В цьому сенсі аванцями зараз yeah. от, умовними є якісь, значить, громадяни Росії, так звані мобіки, мобілізовані, значить, насильно, які тут посилають на Бахмут в якості гарматного м'яса і перегмалюють там тисячами на день. Я хотів би штрих до твого висновку зробити, що мало того, що визнати, що. Ці люди були жертвами учасників війни в Афганістані і інших війнах, в яких приймав участь Радянський Союз. А ще й важливо піднімати питання, от те, як я сказав, з приводу ресоціалізації. Мало того, що вони були жертвами. Їм і ще й взагалі ніхто не займався. США, маючи найкращі протоколи роботи з ПТСР, посттравматичним синдромом, Дуже дискусійне військових. питання, Олександре, дуже дискусійне. Я знаю нашу <рес> дискусійне, які, які вважають, що взагалі не можна використовувати їхні протоколи е, в цьому напрямку до дивись. наших умов. Абсолютно дивись, дискусійне, як і будь-яка тема в демократичному суспільстві, принаймні там є доступ, і принаймні це питання піднімається і цим займаються якось, і до сих пір там воно проблемне. А в Радянському Союзі потім вже в Україні цим, окрім там, надавання пряників і плюшок е піклування, так сказати, і глорифікації цих людей, з їхньою травмою ніхто ніколи не працював. І ну, не можна казати, що пройшло вже там, там, 30-плюс років і, значить, ну воно вже так, діла давно минулих днів і, типу, і вони цього не потребують. Ні. Потребують. Потребують. Що ж, час вичерпано. На цьому будемо закінчувати. Чекаємо на в коментарі... коментарях на інші думки. А наступна тема через тиждень: як розвалиться Російська Федерація. Якщо, так, в... якщо ви вважаєте, що ваша русофобія недостатня. Чекайте наступного відео. Пока-пока.